إحنا هنا وإنتوا هنا إحنا ناس مثقفين إحنا هنا وإنتوا هنا إنتوا ناس مغيمين تربيتنا مش هاي كلاس ولا بيصرف علينا ناس محتوى هادف لأ أخذرني ما خذتهوشي شدو